Театр студії «Безмеж» було створено два роки тому при Хмельницькому центрі патріотичного виховання учнівської молоді. Його засновник, викладач «Кнукім» режисер Володимир Павловський розповідає, що почали вони з мистецько-реабілітаційних проєктів «Монологи війни» та «Монологи війни жінки». Існування нашого театру почалося у 2019 році, коли ми започаткували такий патріотичний проєкт, який називався «Монологи війни», де брали участь ветерани АТО і ООС. І наступний проєкт почався через рік, це були монологи «Війни жінки». Це вже була інша вистава з вдовами, матерями, волонтерами. Аби зацікавити сучасну молодь театральним мистецтвом та заохотити її до участі в постановках, режисер вдався до нового театрального експерименту. Виникло таке цікаве явище як кліпове мислення. Ми організували таку модель театру, де ми будемо грати різні класичні твори з різних драматургів світу відомих. Кожна вистава йде десь 15-20 хвилин не більше. І Мольєр, і Шекспір, і українська класика, щоб зразу показали якусь сутність філософську ідею. І почали ми цей проект з відомої всім перлини української літератури, енеїди Івана Котляревського. За режисерським задумом у постановці, усі учасники дійства одночасно перевтілюються – то в Венею, то в Дідону, то в козаків, то в мешканців Карфагену. Головна героїня вистави – це українська тернова хустка. У неї десятки ролей – човен, вітрило, стіл, ліжко, сукня, ковдра тощо. 18-річна студентка Діана Юрик – майбутня культурологиня. Каже, що для неї хустка у цій виставі є душею України українського народу вона є оставлена українського колориту. Він додає енергії, він дає тобі поштовх того, що ти можеш повністю розкритися і розумієш, що це є те, що є всередині тебе. Вистава Енеїда це щось нове, це новаторське, це таке бурлеска травестійне щось. Це там, де ти вивільняєш свої емоції, як хочеш. Майбутній менеджер, 19-річний студент Костянтин Гордієнко каже, що, як і більшість із нас, знайомі з Інаїдою Котляревського ще зі шкільних років. Тому на початках за стереотипом сприймав її класичну постановку. Але оригінальне поєднання багатьох засобів виразності та режисерських прийомів у постановці Володимира Павловського надихнули його до участі у виставі. Цей театр, він глибше, ніж класичний, мені здається. Тому що ми переосмислюємо вистави, ми можемо їх підлаштувати під свій лад, якось під своє бачення світу і ми можемо тут себе показати. Ми беремо не повну виставу, ми беремо уривок з неї, але це дуже цікаво. Це така площадна вистава, ми показуємо, що ми граємо, ми розігруємо цю фантазію на тему «Інеїди». Це не просто «Інеїди», це певна імпровізація по «Інеїді», але підготовлена імпровізація. Так що важко, але цікаво. Режисер театру додає, що вистава є своєрідною школою для молодих акторів-аматорів, де вони навчаються майстерності актора, співам, танцям, пластиці, вмінню вести діалог та працювати з реквізитом. Прем'єра «Інеїди» відбудеться 17 червня.